السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة عند نادي الصيد على ميدان راكي بالقرب من شارع نادي الصيد قدام النادي دي شقة ميدان بنبتدي الأول بالريسبشن معانا طبعا زي ما احنا مشايفين شايفين هو ده دور ربعمية وخمسين متر دور خامس عمارة ومدخل واتنين مسانسير وأمن وبواب نخليه اول الدراس. طبعا فيو بانوراما نرجع تاني لقب الشقه طبعا معانا ريسبشن هو ده دور كبير مفتوح على بعض 450 وخمسين متر ده باهية الريسبشن هنتفرج الأول علي الجزء اليمين في هنا جناح فيه ثلاث غرف هنتفرج عليهم هنبدأ الأول بالمطبخ معنا مطبخ كامل موجود في قلب المكان بعد كده فيه هنا حمام في عندنا هنا أول غرفة بس طبعا هو فيها الحاجة بتاعتهم بينقلوها طبعا لو لاحظنا إن الشقة كلها نورة. بعد كده عندنا هنا الغرفه الثانيه وفيها هنا حمام صغير تمام <تصفيق> هنا نرجع ثاني لبيت الريسبشن طبعا كل ده ممكن يقدر يستقطع أوض ويتعمل ليفينج يعني معانا مساحة كبيرة جدا دي غرفة بس هي عشان مفتوحة شقتين علي بعض من طبعا عندنا هنا بلكونة خلفية على حديقة مش مجروحة نكمل هنخش هنا بقى اول حاجه فيه جناح جناح كبير ماستر بالدريسنج بالحمام طبعا معانا هنا بلاكرات موجودة نحن أمام المصدر بنرجع تاني. خش <تصفيق> مش بعد كده نخش دريسينج. دي أوضة مصدر تانية يعني جناح تاني كبير من أول الباب ده للحمام هنا معمولة كل دي غرفة ولك أن تتخيل إن ده مساحة ريسبشن عندنا اللي مقفول أربع غرف من ضمنهم غرفة وعندنا ريسبشن طبعا الفيديو بص من هنا أتمني لو الفيديو عجبكم متنسوش الإشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشير لايك على ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس وأتمني يكون الفيديو عجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته